Mesaj clar din Serbia pentru Tudorel Toader, cum se rezolv problemele din justiție la Belgrad. Ministrul Justiției Tudorel Toader s-a întâlnit luni, cu ministrul Justiției din Serbia, Nela Kuburovi, cu care a discutat despre cooperarea celor două ministere sub liniere sprijinirea Serbiei în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Cuburovii a menționat ce i în Serbia au loc modificuri legislative în domeniul justiciei, dar a precizat ce acestea nu vor fi adoptate fere avizul pozitiv al Comisiei de la Venecia. La sediul Ministerului Justiciei din Serbia a avut loc, luni întrevederea Ministrului Justiciei, Tudorel Toader, Cubovic. Ministerul Justiției din Serbia. Potrivit unui comunicat de pres transmis de reprezentanții Ministerului Justiției, în cadrul întrevederii s-au purtat discuții privitoare la intensificarea cooperării dintre cele două ministere de justiție, sublinierea continuarea parcursului european al Serbiei. Ministerul Justiției din România a precizat faptul că România sprijin cu fermitate parcursul european al Serbiei, iar Ministerul Justiției, în special în cadrul capitolelor de negociere 23, sub liniere 24. Nela Cuburovia a precizat, ce în Serbia o tem de actualitate este reprezentat de interesul în procesul de redactare a amendamentelor constituționale în domeniul justiciei, acesta aflându-se în derulare. De asemenea, doamna Nela Cuburovia a adugat ce se lucrează sub la armonizarea proiectului de text al amendamentelor la Constituția Serbiei cu propunerile și sugestiile din cadrul dezbaterii publice care s-a finalizat la data de 8 martie AC, iar ulterior, după armonizare, proiectul va fi înaintat Comisiei de la Venecia pentru avizare. Justiciei din Serbia a menționat ce ministerul Justiției nu va intra în procedura de adoptare, fere avizul pozitiv al acestei instituții, se arată în comunicat. Totodată, Tudorel Toader s-a întâlnit cu vesnaili Preli, presubliere din telecurcii constituționale a Serbiei. În cadrul întâlnirii au fost abordate aspecte privitoare la modificările de ran constituțional în perspectiva aderării Serbiei la Uniunea Europeană, precum sublinierea colaborarea în domeniul juridic având în vedere negocierile privind aderarea la UE, context în care Ministrul Justiției Dorel Toader, a menționat faptul ce cara noastră liniere i ofer sprijinul în acest parcurs, având în vedere experiența de peste 10 ani a României ca stat membru al Uniunii Europene, se mai arată în document. De asemenea, alte subiecte abordate în cadrul întrevederii au vizat domeniul justiciei, reprezentând serviciul de interes public de apărare a drepturilor sublinierei libercilor fundamentale sublinierei de asigurare încrederii cecenilor în actul de justiție, interpretarea în aplicarea legii sublinierei interpretarea în procesul de asigurare a conformit cu constituția, precum sublinierea. Perspectiva României de asigurare a presublinierei din cei Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2019 <fie> Întâlnirea a constituit un bun prilej pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale în domeniul justiției dintre cele două ceri, conform News